Show <laughs> ضرب بزر يا اشرق هلاله خلص بزر بالبشت يا هلاله يا حي من يا. هو في خوامات أمامك أهل الطبيب تأيبه في وحصرياً على استوديو زفات رينا لكل جديد وحصري وشوفوا المباخر زودوها رياحين شيلوا لحون الشعر واحلى الجزالات في عرس راع الطيب درب الميامين على السله مجلس بطله يا وحصري على طلاك ناس عزيز يا حي سبوكينا سبوكينا لكل جديد و حصري